You. Boy, read this. Boy, what's that say? The only time you want to talk to me is when you need me. Do someone. you want to tell me something? I said the only time you care to talk to me is when you need me to translate for you. If, mom was If here... your mother was still alive, we would not be here at all. Okay, A jar, okay. okay return to right. Okay. الله يا بوي خلنا نمشي. ايوه. والله الوحش ده اخذ مني كل طاقتي يا رجل. الله يرضى. كثير. عي ما بغى، ما بغى ما بغى يموت. خلنا نرجع لل وين التيمبو؟ وين المعبد؟ يا باشا انا مش شايف اي حاجه. فدور <تصفيق> <تصفيق> على نفسي. ان تكون ممكنه ان ان ان نسوي اللي بس. والقلب بس. آه. Not like you would even care if she was mind your tongue boy until our journey is over one of us must remain focused do not mistake my silence for lack of grief more now you wish leave me to my own i'm sorry i didn't realize no Why would you? You do not know my ways. I know it has not been easy. In the light, I felt only moments pass. If that is of some comfort to you. That's... good to know. Really? So, should we go back to Midgard? Face the black breath? Or do you think there's more to see in this realm? So, what are you telling me about Mom's war? She walked the warrior's path, but her war was to live on, to brave an unforgiving world alone. And that's why she has Sindri and Broth to make her the axe? She had the strength to wield such a weapon and the wisdom to use it for good. She found purpose in protecting the weak. So, she'd help out the elves? No. احنا ماشيين الطريق <تصفيق> الصح ولا لا؟ لان قبل شيء مشيت. طبعا معينا المؤشر. راضي يطلع لنا. ولا هي هل هي معقولة ان هذا بس نرقى في الجزيرة هذه اللي جت قبل شوي؟ ولا لما السهم يتحرك بس انا ما شيء ما اي شيء نوقف عليه ما في شيء ان نطلع من ذا المكان حتى مو راضي تلميحه الوحش وسط تديف شوي شوي، ممكن تتابع النور ذا. اللي بيجيب لنا شيء. Okay, so We're back. I see you've been busy. I'm observant. I am known for my attention. You. you boys look like you're okay, gearing up for quite the huh. journey. Well, I'm travel back to Midgard. Okay. Wow. لقد نفتح ان اردت اتوقع اردت الباب هذا ان كنا نفتح نسيت كان لها طريق معينة اللي هي عمر السلامة. نطور ممكن معنا هيك كافي لقد اشتريت لوجهات لوجهات لوجهات لوجهات لوجهات لوجهات والله. اوكي حقة. ايمتشات تذهب انا المكان اتوقع 10000 لا, لا أنا أقول إيش؟ بس اردت ان صراحةً هذا اللبس عليه اطلق ان اردت هيك سيلفر زيادة يا رجل اردت ان اردت ان اردت ان هذا البو يبغاله 5000 المره الجايه. اوه، اوكي 5000 برضو، next, salesman. You don't have to run off on my account. That's all I guess. الآن موضوع على الهذا. There's an abandoned temple in Midgard that a fellow dwarf converted to his personal storeroom. Packed it with all sorts of treasures he collected during his travels- Throughout the realms? Which ones did he go to? What did he collect? Fafnir was a, shall we say, aggressive collector of magical artifacts. Huh. I bet that was quite the whetstone. Does this story have a point? Yes, it does. I just happened to have an entry stone to Fafnir's storeroom. You might find something useful in there. Neat. Thanks, Indri. You're very welcome. Oh. And if you find that way. Okay, so هذا caution if you're heading to the أنا ما أبغى هذا يا رجل، أبغى شيء ثاني، أوكي؟ اللي هو وش هو؟ الجولز، Don't travel back to Midgard. escape Go to map. ممكن بال نروح لل Midgard last I was there all manner of nastiness had taken up residence won't your friend be if we all the stuff oh لا need to be sorry. These things happen when one travels from realm to وين راحت يا رجل وين راحت؟ Be true man. لها تفتح الباب نروح يمكن... لازم نروح للبوت هاذي لها طريقة بس انا ما اعرف شلون نسيتها خلينا نركب هذا بس البوت بس هم جالسين يسوون معاك هذا وشو I knew desperate men at sea who, when our supplies ran dry, would quench their thirst by drinking seawater. They swore the sirens, evil creatures singing to them from nearby islands, were in fact their wives and daughters calling them home. They endangered the crew, steering us toward the reefs. Um, how did you fix them? We threw them overboard. Oh, well... good thing i didn't drink any water right yes it is انا <هار> going in here okay the missing getaway okay so the missing getaway or the mystic getaway هذا اللي يخليك تروح سأنا يوم مشيت get away بساش. have you made it out of storeroom yet لا والله ما راح ان شباب من الشباب اللي وروني اياه علمونا في المدرسه قالوا هذا الباب تنتقل منه مو راضي يطلع في الباب اوكي سو وش اسوي انا؟ اد راسي في <تصفيق> الجدار ولا اوكي نايس باترفلايز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 understand i promise okay يفترض ان لو صوب على احد الناس يعني What now? We have the light to Midgard. Okay. Light to Midgard. عليه. Come on man. ما اوكي هذا البوابه سوو اوكي هذا اللي كنت ادور عليه رجل أيوة. والله برا في اول. ولكن هو مجرد ولا الجهة الثانية. مجرد مجرد مجرد مجرد مجرد مجرد مجرد مجرد مجرد مجرد مجرد مجرد مجرد مجرد مجرد مجرد اسكاد مجرد مجرد يا رجل Midgard. Midgard. is the hand of realms to return to Midgard. Okay, so let's call it Midgard. It's crazy to think that all the realms exist in the same space, one on top of the other. It's like this room lets us travel without moving. To the يا مره هنا ليه يا دقيقه <تصفيق> دقيقه <تصفيق> دقيقه <تصفيق> هل قصم على الجبل انك هذه البوابه ولا ايوه الفاضي بعدين نشوف بس <تجزئت> لقينا الإجابة. نرجع الجبل مع البوابه هنا شو الحركات دي مره يودونك للشمال، مره الجنوب، ليه يا اخي؟ we met your brother wait هذا that did you let that seed put hand to your blade you do know Yeah, even a blind pig farts up a truffle now and again. But you know what really counts? Consistency, and I got that coming out of all of my parts. What did you do? It's better. Damn. For free. Good. Now, when you're done gawking, I got a favor to ask. <laughs> والله الفيفورت كان ويت. بس بنروح الآن نشوف الجبل كيف. وهذا الجيل منه. يفتح الباب. خويتنا هذيك الساحرة الويتس. Go back to the Matamishu. Well, yeah. We rode past that statue of Thor earlier when we left the witch's room. We're building, I guess. It's mid morning. The sun is over there, so. Holy shit! Wow! مطلق مدرات ارتيس الجديد على بس تك تي مان holy shit والله شيء جبار صراحه شيء جبار خلنا نفتح الباب بس okay to the mountain اه مرة تقول لي الجبل مرة شوية. ترى ما أحب الحركات ذي ودي يجيبني. The witch's magic is still covering those scorn <سؤال> وأذكر يوم جيت هنا أي كان في ناس ايوه الحين إذا طرقت على هذه ممكن شيء لا طيب هذه ترى بسوي فاست شباب وخلاص موضوع انت اللي كان صعب خلنا نشوف لا منغونه كذا انا ما ادري احس ليش كذا تقول القصه فاهمني فقط تأكد أنك تراقب اهلا بك اهلا بك اهلا بك اهلا بك اهلا بك اهلا بك اهلا ما اهلا بك اهلا بك اهلا I suppose you prefer my brother's work you're بك اهلا بك اهلا بك اهلا بك XP points ولا uh, health points ولا uh, hex server ولا get out حَمَامَ يا موته وَحْدَة غَبِيَة كَذَا من غَيْرِ سَابِقٍ انذار ايه ايه. اه كَانَ يو في واحدة ثانية واحدة! <تصفيق> ده <تصفيق> يا رجل وش ذا؟ أحس إني ضيعت مهاراتي مرة والله ايش ذا يعني موجه واحده غبيه كذا من غير سابق اندار كان أنا اصلا سوالك تشتي سوالك تشتي وما خلت تشوف <تصفيق> <تصفيق> هذا الموضوع صعب يعني كيف هاي يخلونك ولا شيء كمان يعني. يجي هنا يجيك الوحش البري اللي إذا بيجيك من وين ما الله العالم عرفت زي كذا ما يموت ما يموت ما يموت ولا يشوب عرفت ما يموت ولا يشوب ويجي غيره عرفت يجي واحد ثاني بعد يتشلقن شلون يا صاحبي لقد في <تصفيق> قصة في الموضوع أنا بديت أفقد <تصفيق> مهاراتي <متحدث> <تصفيق> هناك اللعب يعني شيء إنك أنت هناك هنا شيء شيء شيء وينه وينه وينه وينه بيجي بيجي من العدم هنا شيء هذا شيء gonna be ready. okay. بيجي واحد ثاني الحين. الموضوع مو بهين الموضوع ده أخذ شيء من الغاز السام هذا. طيب سو مشينا الآن شوف دام قتلنا الاثنين في شيء يصير هنا اوكي في غاز سام بس يا ترى وين نطلق ما ندري واو ضربة جديدة لارتيوس نطلق هنا حرام يا رجل اقرا <تصفيق> واحدة من الغاز السام هذا خلاص ينهي املك استنشقه مره بس افترض انك تحط هذه هنا اوكي بس <تصفيق> ما <اسماتي. تصفيق> انت ما عندي تطلق عليه يا, يا ولدي لا <تصفيق> ما, ما يمديني لا يمكن أن يكون هذا صحيح يا رجل. يعني مبدين نطلق على هنا، بس هنا ما مبدين نطلق، وشلون؟ Maybe we'll find something we can use here. Let's come back. أقول نرجع بس. هذا تشالنج اصلا ما يبغون تفتح الباب بكل سهولة يا رجال المكان هذا ملغم انا يقول سوي اللي بس لا تستعجل نصيحه لك لا تستعجل في ذا المكان انك بتلقم اوكي سوينا المكان سوينا الذا معك ما يمكنك شيء تنزل تطلع ترجع. لازم نرجع؟ Nice! Nice touch! Father, do I said no. بازم مندفع بس مره من في لازم right من يا there's black breath again see if was right black breath it's working she was come let us finish this جل انا اذكر المكان هذا جيته وما قالوا لي ما يمديك روحنا للجهه اليمين الان نبي اوكي حين فهمت ايش رجعت للماونتن زورتد افترول هو وقت كان زحمت جدا ايش هو طيب نستنى يعني اه اوكي اوكي سوري سوري سوري انا بس حسب احس اوكي لازم نمشي يعني ابغى السحابة تنقشع وذا اوكي سوبيتش ياهو ياهو ياهو هنا الرؤية افضل يمكن Finally, we reached the mountain, we reached the mountain. Ok, we're going inside the mountain, خلي الجبل we made it more black breath holy shit i can't see